Králové, Strážníci Městské policie v Hradci Králové využívají od minulého týdne nově zrekonstruované operační středisko. Moderní technologie na jednom místě propojují veškeré potřebné aplikace i s kamerovým systémem ve městě. Všech šest panelů umí fungovat jako jedna obrazovka. To znamená, že my vlastně s tou projekční plochou nebo s tou zobrazenou plochou můžeme vytvářet určité segmenty, které používáme. To znamená, na části můžu mít kamery městského systému, na části můžu mít GPS hlídek, na části můžu mít další jakýkoliv potřebný materiály, případě interní kamery a tak dále. Veškeré hlasové vstupy, jako linka 156, pevná linka, mobilní telefon a vysílačka se obsluhují prostřednictvím dotykového terminálu. Díky němu může operační důstojník také jednotlivé hovory jednoduše přepojovat na další složky IZS nebo na strážníky z okolních měst. S jednoduchým dotykovým ovládáním náš pracovník s využití na hlavní soupravy obsluhuje, ten terminál může přijmout hovor, předat hovor, eventuálně vytvořit konferenci hovorů přes radioprovoz se spojí s hlídkou a používá ho prakticky pro veškerou komunikaci. Rekonstrukce operačního střediska začala stavebními úpravami na podzim minulého roku. Do ostrého provozu bylo uvedeno v polovině července. Vybudování nového dispečinku městských strážníků stálo 3,5 milionu korun a město jej uhradilo z vlastního rozpočtu.